שלום לכולם, אני דניאל זה סרטון ראשון שלי אני מקווה בסרטון הזה לכתוב, <אז> מה זה הסכם הזה אה... כן, אה... אני הסרטונים האלה שאני אעשה בהמשך פשוט אה, אני רוצה להיות יוטיובר לא נראה לי שזה יתגשם או משהו כזה אבל אני מאמין שזה יתגשם להיות יוטיובר גדולים כמו שאתה אומרת, יש לי טייסת, זה לא משנה, בוא אני אכל את הסקן הזה אפילו אוכפת לי מטייסת, אורם תקוד לו פרסגול שיש לנו מהגלאקס, איך אני שואל את הסקן גלאקס? רק הטיק שלו יפה פיק אקס, מה? אוקיי, אז מה זה הספיידרמן האיקוני כזה? איפה הפורנה? מה זה החל? טוב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 לא אכפת לי, לא אהבו אותי מה לזמן יהיה אלף שנה עם אפס סלאבים אלף סלטרוניים הערוץ הזה הגדל ו... תפורסם תזכרו את שנה, אי, אוקיי חבר'ה אני אלף, מי שלא אוהב dov לי מהסרטון הזה מעניין לי Community אתה אוהב ילד מסכן צחק Minecraft סטמח backup כי במדוע לא אוהב אבל יש קלל שעוד מי שלא אפילו לא אכפת yes אל מי שלא זה סרטון Forn LC אכפתי מהכסף ישראל לא מקבלין כסף אבל זהו כן, זה הסרטון האור ציגדד בסופו של דבר, אני אשמה לסרטון. גם פרטי רויאל. יאללה, בואי. איך סוג פרקיון, בגושי יודע what the fuck? מה, אני גם תכין